malou lež, Tak si klidně vedle mě lež Lež si, ti přát Lež, nejsem kamarád Chci po tvým boku vždycky stát Chci se probudit a jen tak se smát Chci tě ovínat a mít co je Mít tak co je Chci ti kousek svýho srdce taky dát Ať jsi šťastná, že tě objímá Chci ti kousek svýho srdce dát Chci pokračovat jen tak dál Jenom abych tady jenom nestál Jenom abych tě tady objímal Jenom tě miluju takhle dál Dát. Moje srdce pane jenom k tobě Radši skončím bez tebe v hrobě Jenom k tomu, že hrajeme spolu Míříme nahoru a V hrobě v tom stylu Že já nebudu mít po boku svoji V hrobě jenom v tom stylu Fenix už nikdy nebude Tvoje srdce spálo A tak mi něco taky dalo Jenom taky dál Chci pokračovat s tebou, ať nejsem sám Tvoje srdce je význačné To mi něco dalo Však jednoduše tak spalo a poslalo mě lehce dálo. Kilometry či dále, já chci v tom pokračovat dále. Metry, centimetry, ptáček, když se nesmetli. A tak říkám jenom toto, Si moje láska, si moje štěstí. Moje láska, snad jsme se nespadli Kousek srdce ještě zůstal Moje láska, která tady je, Moje láska, kde je Moje láska, moje srdce Můj kus, co zbyl Tak říkám jenom toto Dokážu pochopit toto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 tak já tady sedím na kameni sám Dokážu pochopit, co zmůžeš A tak já tady sedím pro tebe jenom Co znám Co můžeš Svoje jako srdce otvírám Mám svůj vlastní rám Svoje srdce taky otvírám Na kamení jsem tady sám Rám, tak to pochod mám svůj vlastní rám, mám rám, svoje srdce taky, otvírám, na kameniž jsem tady sám, studený. Svoje jako srdce otvírám, tak to pochod mám svůj vlastní rám, mám rám, svoje srdce taky, otvírám. napus Chtěl jsem srdce. Chtěl dokázat, že mám něco ruce. Ale děju to je méje srdce. Chtěl jsem to rozvěct napust. Chcil jsem rozvět svoje srdce. Chtěl jsem dokázat, že mám něco v ruce. Ale děkju to je méje srdce.